عسلمه كان المفروض اليوم نعمل الفيديو الثانية حول الحركات الاسلاميه ونتكلم على السلفيين وعالشيعة وعلى أخوان المسلمين يا اخي قومت سمعت هذا الخبر نتاع مقتل جنود التونسة وذبح بعضهم في جبال الشعامبي شيء معناتها متوقع ويمكن مش تتوقعوا اكثر من هذايا هذا عادي هذه النتيجة متاع وصول النهضة للحكم تجي تعطي الواحد مجرم واحد ما عنده حتى اخلاق انسانية انسان يعرف كان القتل يعرف كان الاجرام من اجل بشوصل الاهدافه شي طبيعي نوصل لهذه النتيجة قبل احنا كنا كي واحد يعمل اكسيدون ويموت نتفجع واحد غرق في البحر الدنيا تتحرب والمدينة تتحرب غافو لانا غرق في البحر مات مسكين مسكين مسكين طوالي عادي نهار نهارين او هذا قتلوه قدم دارو او هذا ضربوه ب 14 رصاصة او هذا ضربته كرهبة او هذا مات بسكتة قلبية هاي كرهبة ملغمة في حلق الواد او انفجار في جبل الشعام يقتل جنود توانسة توا طورنا أكثر ماشي نتطوروا ما في التدريج بشوية بشوية توا نقتلوا ونزيد نذبحوا ونمثلوا بجنود التوانسة والشعب التونسي مازال ساكت أنا ملومش نلومش الشعب التونسي اللوم الطبقة المثقفة والعبيد اللي يعرفوا حقيقة النهضة يجيشي منه تعطي رخصة نتاع حزب مجرم عنده تاريخ اسود ومعروف تعطيه رخصة باش يتقدم للانتخابات ومع الشعب نتاعنا هكا وهكا معنتها والاخرين خباث ويعرفوا كيفاش يعملوا فهمت يلعبوا على المخزون الديني فهمت يلبس لك جبة ويعملك لك لحية وربي ونبي وربي ونبي و والشعب مسكين وقتا يمشي باش ينتخب يقول لك ايه خلي خلي خلي نضمن بلاستي في الجنة وينسى بلاسته في الدنيا بعد دواء يدخل ينتخب ما يفكرش في, في دنيته يفكر في اخرته هو عاش دنيته اصلا باش يفكر في اخرته وانتيجة شنية بعد عامين شنية معسكرات وجماعة فهمت مكونين عصابات عصابات وسلاح يدور وقتاش سمعنا بالسلاح احنا في تونس؟ من وقت الاستقلال توا واحد يهز سكينة يمكن يوقفوه يوقفوه البوليسية يمشي سكينة، ساعات واحد مشى يمضي في سكينة هززها معاه يشدوه يقولوا له وش عمل بها السكينة، توا لا عادي توا البي البيس بتاع جيش، و ومتاع شرطة، وأسلحة نارية، ومتفجرات، وكل شيء، علاش؟ حسب رأيكم علاش؟ على خاطر الحكومه اللي تحكم هي اللي سمحت بهذا الشيء دي هي من الاول ميليشيات وزيد تعطيها حكومه ولات ميليشيات وحكومه انتج وصلنا وصلنا لها اللي فيه تو تونس شيء طبيعي ماهوش حاجه غريبه وكان الشعب التونسي مش بشي فيك وينحي علينا هالحكومه هذه راهي الأوضاع باش تتوتر أكثر وأكثر وأكثر وأكثر من بعد تولي الموت مسألة عادية معاش نتكلموا على ستة وسبعة قائماتو ولا باش نتكلموا على خمسين ومئة ماتوا. البلاد ماشية راهي في هاوية فيقوا على رواحكم فيقوا على رواحكم راهي البلاد ماشية في هاوية كبيرة وحتى حد من نجم يوقفها شوق عنا كي موقع في الجزائر على الأقل الجزائر هكا خرجت منها أما إحنا زعم النجم نخرجوا منها هذه هي الفرصة نتاعنا الأخيرة أن الشعب التونسي يفيق وينحي حكومة العار هذه مع الطرطور نتاعها المرزوقي والترويكا كلها ويكون حكومة إنقاذ إنقاذ وطني تعترف بكل الأقليات الدينية والعرقية رغم اللي احنا عنا شوية والثقافية والفكرية وتعطي الحرية لكل الناس بشي عبروا في اطار سلمي بعيد عن العنف مهما كان مرة جاي نكمل نتكلموا على الحركة الاسلامية بسلامة